Hei, og velkommen til denne talking head-videoen. Den kan jo i utgangspunktet være interessant å høre på hvis det jeg snakker om er spennende, og hvis jeg presenterer det på en engasjerende måte. Med et veldig enkelt triks for å forsterke budskapet ditt, det er å bruke bilder. Og det kan du gjøre på litt forskjellige måter. Nå har jeg plassert meg som et talking head nede i høyre hjørne. Jeg er inne i PowerPoint, og på en måte så bruker jeg da PowerPointen til å vise bilder. Og så går jeg videre til neste lysbilde, som da inneholder de nye informative bildene. Og på den måten så jobber jeg mig gjennom en presentasjon og bruker bilder. Talking headet det kan enten stå fast nede i et hjørne, eller så kan det flytte sig rundt på skjermen og være tilgjengelig på forskjellige steder. En annen måte å gjøre dette på er også å sette inn bildene i postproduksjon, altså i sluttproduksjonen. Da ser du ikke bildet mens du snakker, men du vet att du lägger det på etterpå. Det jeg ofte gör da, det är att jeg plasserer mig i den ene hjørne av videon på denne måten, slik at dette området er det da klart til å vise fram ett bilde, mye sånn som Dagsrevyen fungerte i gamle dager. Så for eksempel hvis jeg nå skal snakke det dere om at under koronaepidemien så opplevde mange tomme klasserom, og løsningen det ble i stor grad å spille in videor. På denne måten bruker jeg bildene til å støtte historien min. Det enkleste det er jo selvfølgelig å sette in bilder som du har laget selv. Men hvis du ikke har det tilgjengelig, så går det an å søke etter bilder, og her finns det flere muligheter. Utfordringen er jo at noen har opphavsretten på disse bildene, og det kan ikke du bruke uten å godtgjøre opphavsretsmannen, hvis ikke det er spesielle typer lisenser for gjenbruk. Nå skal jeg gi deg et par eksempel. Her er vi for eksempel ute på tjenesten unsplash.com. Den innehåller veldig mye. Gratis bilder för genbruk. Men hus på att ofta ska det citeras vem fotografen är. Ett ansted som jag också bruker en del, det är Flickr. Eh, detta här är delvis upphovsrättbelagda bilder och delvis helt gratis bilder. Ett annat finns det att gå är på search.creativecommons.org. Här söker du genom mange databaser av olika typer bilder. Och vi ser jag letar Karl her nå, så vil du se her borte til venstre at du får en oversikt over de forskjellige typer Creative Commons lisensene. Personlig så er jeg veldig takknemlig for at min institusjon den har eh, kjøpt opp en bildetjeneste som vi kan bruke i presentasjoner og videor, Den heter Colorbox. Vi ser nå skriver en recording video så trycker jag på sök och så vill je få op forskellige bilder av folk som spiller en video. man ta ett utgangspunkt i dettebilder,vis jag trycker på dette bilder, så kommer det opp men det har det ett vanmarke med Colorbox. Vi ser nå skal bruk dette i dene videon så trycker jag på Download og så laster jeg ned og betaler for dette bildet gjennom institusjonen min. Og i postproduction så setter jeg bare bildet in i filmen. Dette var en kort introduksjon til hvordan du kan forsterke kommunikasjonen i filmene dine ved å bruke illustrerende bilder.